Amikor szóltak, hogy van ez az új díj a szabad embereknek, majd megkérdezték, hogy elfogadom-e, azt hittem, talán azért aggódnak, mert nem mindenki picsekedne, hogy ez a szervezet díj azzal, amit csinál. Most meg tudom, hogy erre gondoltak, hogy erre a kihívásra, hogy itt kell majd állnom. De vállaltam, mert tudom, hogy tettem-tettünk tavaly valamit, amire a az büszke, és én is az vagyok, és mindenki büszke lehet. És most csak erről fogok beszélni, mert bízom benne, hogy nem csak ezért jelöltek, de ennek van aktualitása idén kétszer is. Biztosan dicséretes a számoljuk egyik mozgalmon keresztül szavazatszámmáló biztosnak jelentkezni. Civilként végigülni és figyelni a választás rapját. Többére olyan emberekkel egy teremben, akik vagy nem érdekeltek a választási csalások lerkezésében, vagy túl fásultak ahhoz, hogy tegyenek ellene. És dicséretes két szavazatvásállásra utaló eseményt is jegyzőkönyvesztetni majd végvinni az ügyet a kurjáig és nyerni. Azért is dicséretes, mert nem volt egyszerű menet. A jegyzőkönyvvezető szerint csak olyan esetek számítanak rendkívüli eseménynek, mint az urnatörés vagy a haláleset. Az a szavazó polgári kijelentés, hogy hoppára kellene szavaznom, mert azért kapok pénzt, az például nem. Mit lehet tenni, ha a hivatalos jegyzőkönyvvezés nem opció? Kézzel nyilatkozatok, esetleírások, több kevesebb bizottsági tag aláírásával, több mint a semmi. Titokban hangfelvételt is készítettem a telepiekkel, ahol saját szavaikkal is elmondták, hogy mi történt. Csak kérdezni kellett őket. De mindez majdnem hiába. Mert az engem delegáló MSZP-s kampánystáb, Mellár Tamás győzelmére hivatkozva úgy döntött, hogy inkább nem jár utána az ügynek. Egy darabig próbálkoztam a párton belül, siketennül, de végül felkerestem a TASZT-t. Nekik is volt egy-két körük a választási bizottságokkal, de a kurja végül kimondta, bizonyítottan sérült a választás tisztasága. Mondom, nem volt egyszerű menet. Egyébként általános jelenség volt Pécs keleti város részében, hogy politikai iránt apatikus választókat szállítottak a szavazókörökbe, és ki is fizették a megfelelő boksokat. Tudom, mert ezeken a területeken is járunk rendszeresen a Pécsi Város minden két csoportra, aminek én is tagja vagyok. Itt élnek a lakásszegénységben élők, és itt tájékozódunk az önkormányzat lakásbezzelkodásának a visszásságairól, és az itt élőknek próbáljuk az állampolgári és jogtudatosságot átadni. Próbáltuk szóban és szólóanyagban is felhívni a figyelmüket a választás fontosságára, és a tisztaságának is a jelentőségére, de kevésnek bizonyolt az előteszítésünk. És dühös vagyok egyébként. Azt hiszem, ez a düh is erőt adott ahhoz, hogy végigcsináljam. Dühös vagyok, mert későn láttam a kampányidőszakban azt az interjút Mellár Tamással, melyen a telepen személyesen neki mesélik el az otti lakók, hogy közteres kísérletében gyűjtöttek aláírásokat, azt sem mondták meg, hogy kiknek. Miért nem tettek azonnal feljelentést? Se a jelölt, se az átvegés távja. Senkinek nem fontos, hogy időben ellepreződjenek a csalók? Vagy mit kellett volna tennie annak a közmunkásnak, akit munkaidőben szintén ezzel bíztak meg? Mondjon nemet, tegyen ő feljelentést? Nem. A szegénységben élő ember nem lázad. Nem mert lázadni. Fél, hogy elveszik ki utolsó esélyt a közmunkát, az otthonát és a gyermekeit. A szegénység kiszolgáltatottá tesz és elszigetel. És ezt a hatalom kihasználja. Lehet valakit komolyan vádolni, azért, mert eladta a szavazatát? Volt pár hét, amikor odafigyeltek rájuk. Megkérdezték őket, hogy vannak. Akhódtak, hogy jól döntenek-e. És még meg is jutalmazták őket, hogy szépen elmentek szavazni. Még busz se kellett venni. És mit mondtak az embereknek? Hogy ha jönnek a migránsok, nem lesz lakás, nem lesz segély, és nem lesz munka. Sőt, talán az életük is veszélyben van. És igen, hittek a kormánynak. Miért? Kiszólt nekik, hogy nem kellene. Kiszólt még hozzájuk egyáltalán a négy évente egyszeri alkalmakat leszámítva. Ezt nem lehet szórólapokkal megoldani, nem lehet pár óras tandolással megúszni. De egyáltalán komolyan a pártoktól várjuk a megoldást. Tegye fel a kezét, aki a saját buborikán kívül szívesen politizál. Nem a Facebookra gondoltam, persze. Hanem arra, amikor a piacon mesélik, hogy a gyerek elvesztette a nyugdíját, majd elvált, és 45 éves fejjel hazaköltözött. Olyankor csak együttérzően A Ahelyett, hogy elmondanánk, hogy ez mennyire elképesztően igazságtalan döntés volt a kormány részéről. Hogy ezzel voltak képtelenek végcsinálni az új eljárást segítség nélkül. És a fia még szerencsés, mert emiatt bizony Sokan egyik napról a másikra elvesztették a felélet a fejük Akiket azután úgy kezel a törvény, mint valami bűnözőt, csak azért, mert nincs otthonuk. Persze lehet, hogy ebben a pillanatban talán az is számít, ha megértően bólogatunk. De most nem várhatunk jobb oktatási rendszerre, igazságosabb törvénykezésre, nem várhatunk csodára. De megtenni azt, amit tudunk szavazatot számlálni, közösséget szervezni, Tájékoztatni, beszélgetni, vagy csak megértően bólogatni, nem nagy fáradtság. Türelemre, őszintességre, empátiára, egymás felé fordulásra és párbeszédekre van szükség. Ezeknek van most a legnagyobb ereje.